ز په لهغه په چبه دهنه ځم دخلګو د سفارت کړي لا چې دې او مش خفایی مش سوداګری و اوس متصر فوجای او دا لرم زه لرم چې د پم ذکر کړه افغانستان ته ګرځې دغه ز ماده د 4 غرز مرکز څنګه تا مرکز د بانکې مرکز د بانکې مرکز څنګه دغه استناد ته چیرې ملګرم کولی را مولې په